فورا نهاية مباراة مانشستر يونايتد ضد سوتاماتوم في الدوري الإنجليزي الممتاز، ظهر أن كريستيانو رونالدو قد بسق على زميله في الفريق أنطوني إيلانجا في حديث غريب من نوعها في ملعب أولترا فورد. ولم يتمكن مانشستر يونايتد من الخروج إلا بتعدل بطعم الهزيمة بنتيجة واحد واحد أمام الفريق الزائر. لكن الاهتمام أكبر تركز بعد المباراة على واقعة البص المفترضة للنجم البرتغالي على زميله الشاب. وظهرت لقطات فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي رونالدو بينما كان يبصق في اتجاه لكن فعلته استقرت على ظهر الانجا بينما كان اللاعب في طريق الخروج من الملعب، لكن الحدث الذي اثار ضجه قد تكون متعمده على وسائل التواصل الاجتماعي بالنظر الى نجوميه رونالدو لا يبدو وفق صحيفه ماركا الاسبانيه متعمدا باي حال من الاحوال، اذ لم تصدر اي رده فعل عن اللاعبين بعد ما جرى، وبدا الامر كما انه حدث عاديا رغم مبالغة عدد من المواقع التواصل الاجتماعي.